המשולש ABC הוא משולש ישר זווית שבו AC שווה ל-7, BC שווה 20 ו-4 ו-C היא זווית ישרה. ננסה לסרטט זאת. נסרטט את הזווית באלו נקודות ציון. לכן נסרטט את הזווית הישרה בראשית הצירים. נגדיר כי זאת כאן היא C. ו-AC שווה ל-7, לכן את A נציב כאן. המרחק, המרחק הזה יהיה 7. כאן יש לנו את היתר של המשולש. וזה יכול להיות ה-B הזה, המרחק הזה שכאן אמורים לנו כי BC שווה ל-24. בסדר. הנקודה M היא נקודת האמצע של AB, אז הנקודה M היא ממש כאן, נסמן אותה בצבע, נסמן אותה בצבע אחר, M. זאת נקודת האמצע. נקודת האמצע של AB, אז המרחק הזה שווה למרחק הזה. ו-D היא צד כמו AB, אז D באותו צד של AB כמו C, אז C באותו צד שאתם יכולים לכנות את החלק התחתון של צד שמאל, צד שמאל של AB. ו-AD שווה ל-BD, ושווה ל-15. לכן D תהיה כאן באיזה מקום כלשהו. זה יהיה במרחק שווה בין A לB. b למעשה כל הנקודות שבמרחק במרחק שווה בין A לB, b על נערקב שנראה כמו זה. משהו שדומה לזה, זאת נקודת האמצע של AB תשב ממש כאן, אם המרחק 15 משתיהן, מ-A ומ-B. זה ייראה משהו כמו זה, המרחק הזה ששם הוא 15. וכאן המרחק הזה, המרחק הזה שכאן גם הוא יהיה 15. תתאו של משולש CDM, השטח של משולש CDM זאת D, אז C וזאת M, אז CDM זה משולש CDM, שהם, רוצים שנחשוב עליו, נתון שהשטח של המשולש CDM יכולת מבוטל מבוטה על ידי M כפול שורש ריבועי של N, חלקי KP, וכי N, MVP, הם שלמים חיוביים, וכי MVP הם ראשוניים יחסית. הכוונה היא כי לא ניתן לפשט את זה, וכי N לא ניתן לחילוק על ידי של אף ראשוני, לכן יהיה עלינו לפשט את השורש ככל שניתן. מצאו את N ועוד M ועוד P. למעשה אלינו למצוא את השטח של המשולש הירוק הזה שכאן, CDM. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לחפש ולנסות למצוא את הקורדינטות עבור כמה מהנקודות האלה. הנקודה הזאת שכאן, נקודה A, ערך ה-X שלה יהיה 7. אנחנו יכולים לסרטט את הצירים כדי שנראה מה שאנחנו עושים. זה יכול להיות x והצלע הזאת תהיה y הקורדינטה של A תהיה 7 פסיק 0, הקורדינטה של C תהיה 0 פסיק 0, הקורדינטה של B תהיה 24, זה יהיה 0 פסיק 24. אז זה 0, 20, 24, אז של נקודה M תהיה של A ו-B. כלומר, הקורדינטה של M תהיה של 7 ושל 0, זה 7 חצאים, והקורדינטה של Y, הממוצע של 0 ו-24, תיתן לנו 12. זה הוגן למדי. כעת נראה מה אנחנו יכולים למצוא על הצלע. אנחנו יודעים כי זה משולש השאר זוויד. ובסיטואציה כזאת אנחנו תמיד נעזר במשפט פיתגורס. אנחנו יודעים מהי הצלע הזאת ומה הצלע הזאת. אז אם אנחנו רוצים למצוא מהי AB, אנחנו חייבים לאבד כי אנחנו יודעים שזה 24 בריבוע ו' עוד 7 בריבוע ו' זה שווה ל זה שווה ל A B שווה ל A B בריבוע ו' 24 בריבוע זה 576 ו' 49, 42 ו' 13 ו' זה שווה ל A בריבוע ו' 576 ו' 49, 42 576 ו' 50 500 לנו 2, 5, 20, זה 626, נפחית את ה-1 ונשאר עם 625, כלומר 625 שווה ל-AB בריבוע. שורש ריבועי של זה, כלומר AB, תהיה שווה ל-25, זאתי AB. זה שווה ל-25, כלומר המרחק הזה, המרחק הזה של היתר הגדול הזה, הוא 25. חצי מהמרחק הזה יהיה 25 חלקי 2, כלומר המרחק מבי ל-M יהיה 25 חלקי 2, וגם מ-M ל-A 25 חלקי 2. הדבר הנוסף שאנחנו יודעים הוא כי הנקודה M שכאן, -M שכאן המשולש CMA הוא משולש שווה שוקיים. כיצד, כיצד אנחנו יודעים את זה? אם תתבוננו בקורדינטת ה-X של M, היא בדיוק באמצע בין A ל-C, היא 7 חלקי 2, זה הממוצע כאן זה 7, כאן זה 0, כלומר היא ממוקמת בדיוק מעל נקודת האמצע של הבסיס. הבסיס הזה שכאן. לכן זה יהיה משולש ושוקיים, הצלעות האלה סימטריות. כלומר, האורך הזה, והאורך הזה הם אותו דבר, וזה הבסיס של המשולש, הבסיס של המשולש שמעניין אותנו. זה הבסיס של משולש CDM. הוא גם כן 25 חלקי 2. זה יהיה גם כן 25 חלקי 2, זה יהיה אותו דבר כמו זה, כי אנחנו מסימטרים סביב זה, שממש כאן. אז כעת אנחנו יודעים צלע אחת של המשולש, נראה אם אנחנו יכולים למצוא את הצלע שכאן. זה נראה די ברור מאליו. זה יהיה משולש, משולש ישר זווית, בלעד שהקו הזה, מ-D ל-M, יהיה מאונח ל-AB. כל הנקודות הנמצאות במרחק שווה ל-A ול-B, תהיה נעל אותו קו שמאונח, זה מאונח ל-AB. זאת תהיה זווית ישרה, אז אנחנו יכולים לחשב את DM. נעזר שוב במשפט פיטגורס. יש לנו 25 חלקי 2 בריבועה, 25 של קיים הכל בריבועה, ו'OD DM בריבועה, ו'OD DM בריבועה יש שווה ל-25 בריבועה, זה הוא יותר, זה של המשולש הזה, שווה ל-25 בריבועה. אנחנו מקבלים קדימ DM בריבועה, DM בריבועה, שווה ל 225 פחות 625 חלקי 4. בעצם נהפוך את הכל לחלקי 4, כדי ש-225 יהיה חלקי 4, זה יהיה 225, 900 חלקי 4. למעשה בשיעור הקודם אנחנו ממש חישבנו ועשינו שגיעה, אמרנו כי 900 חלקי 4 זה 125 וזאת שגיעה, אבל המספרים הופיעו כאן שוב. זה 900 חלקי 4, ונפחית מזה 625 חלקי 4, פחות 625 חלקי 4. וזה שווה, במונה יש לנו 900 פחות של 125, וזה שווה ל-300 פחות 20. זה יהיה שווה ל-200, 275 חלקי 4. לכן DM תהיה שווה לשורש הריבועי, זה שווה לשורש הריבועי של 275 חלקי 4, ו-275 זה 25 כפול 11, 25 כפול 12, זה ייתן לנו ל 25 כפול 11 חלקי 4. אז זה יהיה שווה ל-5 כפול שורש ריבועי של 11, הצלע DM هي 5 כפול שור השבוי של 11 חלקי 2 כעת אם רק יכולנו למצוא מה שאנחנו צריכים זה למצוא את הגובה של המשולש הזה שכאן אם יכולנו למצוא את הגובה של המשולש הזה היינו קרובים לסיום חецי כפול בסיס כפול הגובה אבל אנחנו לא יודעים אם יכולנו לחשב אם היינו יודעים את היחס הזה אם היינו יודעים את הסינוס של הזווית הזאת אם היינו יודעים את סינוס הזווית, הסינוס של הזווית הזאת היא הגובה הזה, חלקי הצלע הזאת שעכשיו חישבנו. אז אם היינו יודעים את הסינוס של הזווית הזאת, אז היינו מסיימים או מגיעים די קרוב לסיום. זאת לא דרך ברורה מאליה. אבל דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות הוא במשולש הגדול הזה, נדגיש אותו. אם נתבונן במשולש BMC, נסרטט מחדש, משולש BMC נמנע מלסרטט, אנחנו לא רוצים זה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 זה משולש CMB, נסרטט אותו מחדש כמו זה, נסרטט אותו כמשולש שווה שוקיים נחמד, יש לנו B, יש CM, ומה הזווית הזאת שכאן? היא תהיה הזווית שאנחנו מחפשים תטא ועוד 90 מעלות. הזווית הזאת שכאן תהיה תטא ועוד 90 מעלות. וזאת שכאן 24 ו-E 25 חלקי 2 וזה גם 25 חלקי 2. אז אנחנו נחרים לשתמש בחוק הקוסינוס כדי למצוא, למצוא מהי באמת התתה הזו שכאן. סימול אפל לזה. נחזור קצת בזיהוי trigonometry הזה בחוק הקוסינוס כדי לקבל את כל השמולים בריבוע, נקבל 22 ו-4 ב-ריבואה. זה 22 ו-4 שווה ל-22 חלקי 2 ב 25 חלקי 2 ב-ריבואה. ו חלקי 2 ב-ריבואה. 25 חלקי 2 חליקי 2 בריבובה, פחות 2 כפול 25 חליקי 2, כפול 25 חליקי 2, כפול קוסינוס הזווית, קוסינוס של הזווית הזאת שכאן, נגלול מעט לכאן, הקוסינוס של תטא, תטא ועוד 90 מעלות. אתם ודאי אומרים כעת, היי, hey, קיבלנו את זה כאיבר של cosθ subtitles ו80, אבל מה שאנחנו מחפשים זה sinθ. זה מה שבאמת מעניין אותנו. כדי למצוא את השטח של המשולש הזה, למעשה צריך למצוא את הגובה של המשולש הזה. וכדי לעשות זה, כל מה שהיה לעשות, זה להבחין כי את הזהות הטרגונומטרית. אנחנו יודעים את הזהות הטרגונומטרית שהcosnθ 눌러 NXTактиק. בעצם לא נשתמש ב темперgenes tense, כדי לא להמיס יותר מדי תת כ cutest, נשתמש ב-x. cosx שווה של 90 פחות x. אז הקוסינוס של תטע ועוד 90, הקוסינוס של תטע ועוד 90 מעלות, תהיה שווה לסינוס של, נפתח סוגריים, 90 פחות מה שכאן. זה 90 פחות תטע. פחות 90. ומה שקיבלנו כאן, התשעים מתבטלים, נשאר עם סינוס של מינוס תטע. של מינוס תטע שווה למינוס סינוס של תטע. אז זה שכאן מפושט, זה מינוס סינוס של טטה, נרשום כאן את הסינוס, ואת הסימן המינוס כאן, אז זה השתנה לפלוס, אז הביטוי ה-24 בריבוע, שזה 576, שווה ל, נראה מה יש לנו, אנחנו לא רוצים לדלג על השלבים, יש לנו 25 בריבוע ועוד 25 בריבוע, זה 2 כפול 25, וזה, 2 כפול 25, או 2 כפול 25 חלקי 2 בריבוע, ועוד 2 כפול זה 25 חלקי, eh, חלקי 2 בריבוע, פעם נוספת, 2 כפול 25 חלקי 2 בריבוע, כפול סינוס של תטא. אנחנו, לא צריך, אנחנו צריכים למצוא את סינוס של תטא, אז זה יהיה שווה ל-576, וזה יהיה, ננסה להוציא כגורם משותף, את 25 חלקי 2 בריבוע, נקבל 1 ועוד סינוס של תטא. 1 ועוד סינוס של תטא. אנחנו יכולים לחלק את שני אגפים של המשוואה בזה, למעשה ננסה לפשט את זה שכאן, 25 בריבוע זה 625 חלקי 4, בעצם זה מוכפל ב-2, אז יש לנו 625 חלקי 2, נחלק את שני אגפים ב-625 חלקי 2, ונקבל כאן 576 כפול, שתיים חלקי שש מאות עשרים וחמש, כדי לחלק את שני אגפים בזה, נחפיל בהופכי. אז זה שכאן התבטל, וזה שווה ל-1, ועוד סינוס של תטא. כעת נפחית אחד משני אגפים, ונקבל כי סינוס של תטא, שווה ל-576 כפול 2, נראה שבעים ושש 2 זה 152, ועוד אלף, זה יהיה 1152 חלקי, 625, וכל זה פחות 1. במקום אחד נעשה פחות 625 חלקי 625. זה פחות 625, נע... נעשה כעת מעט חישובים כאן בצד. יש לנו 1152 פחות 625. יש לנו כאן 12 פחות 5, 12 פחות 5 זה 7, 4 פחות 2 זה 2, 11 פחות 6 אז זה שווה ל-527 חלקי 625. אתם אולי לא מזהים את זה, אבל אנחנו כמעט בנקודת הסיום. נסרטט כאן משולש CDM. נסרטט אותו מעט אחרת כדי להתמקד ממש בבעיה שלנו. ננסה זה. נסרטט זה מעט אחרת. אנחנו יודעים עכשיו כמה דברים מעניינים אודות המשולש CDM. זאת ה-CDM, ואנחנו יודעים מהי הצלע הזאת. היא 5 חלקי... 2 כפול שורש ריבוי של 11 זה 5 חלקי 2 כפול לשורש הריבוי של 11 זה האורך של הצלע MD אנחנו יודעים גם כי CM שכאן היא 25 חלקי 2 אנחנו יודעים גם כי סינוס של תטא שווה ל-527 חלקי 625 זה מה שחישבנו כעת אנחנו יכולים לעזר בזה כדי למצוא את הגובה הגובה של המשולש הזה בגלל שאנחנו יודעים כי סינוס זה הצלע מימול חלקי היתר, אם אנחנו נסרטט את המשולש ישר הזווית שלנו, כאן סינוס תטא, שהוא 527 חלקי 625 שווה לצלע מימול, שווה לגובה של המשולש הזה, זה שווה לגובה של המשולש הזה חלקי היתר, וזה 2 חלקי 5 חלקי שורש רבוי של 11. נכפיל את שני הצדדים ב5, חלקי 2 כפול שורש רבוי של 11, ונקבל, כי הגובה של המשולש שווה ל-527, חלקי 625, כפול 5, חלקי 2, שורש של 11. נעשה את החילוק, 625 לחלק ל-5 זה 125, כלומר קיבלנו, קיבלנו כאן 1, קיבלנו כאן 125, אז זה שווה ל-527, שורש של 11. חלקי 125 כפול 2 זה 200, 250 זה הגובה. ואם שטח 5 אולש הוא חצי, בסיס כפול הגובה, אז השטח הוא חצי, בסיס, שהוא 25 חלקי 2, 25 חלקי 2 כפול הגובה, שאנחנו כרגע מצאנו. זה 527 כפול שעור שבוי של 11 חלקי 250. נחלק את המונה ואת המכנה ב-25, נקבל כאן 10, אז זה יהיה שווה ל-527, שורש ריבוי של 11, חלקי 2 כפול 2 כפול 10, חלקי 40, וזה השטח שלנו. وكل הבעיה שלנו לא הייתה למצוא את השטח, אנחנו רוצים למצוא את P ועוד N ועוד M. וה-M וה-N ועוד P זה למעשה 527 ועוד 11 ועוד 40. 527 ועוד... 11 ועוד 40. אז זה, 527 ועוד 11 זה יהיה 538 ועוד 40 זה יהיה 578 ובזאת סיימנו.